الله الله يا طاب يا المخايل يا الغلاه ناديه وانت الفريده والله والله انك في قلبي يا الوحيده الله الله يا يا البخيل، الله الله يا يا يا الغلاء ناديه وانت الفريده والله انك اميره بالجمايل، والله انك في قلبي الوحيده، الله الله يا الله الله يا وإنتي, الوحيد وانتي كسماك نصيبه والغلط اللي في <تصفيق> يدك دي نادرة في وصايفها ورشيدة فعلها الطيب في شتى تال فبايل فالما العلومها وحميدة والله قد قالها ويا عزي قايل إسمع الطيبين من فاضل خيرك ايش الطيبين من فاضل خيرا صابرة والصبر طابعة الاصايف والوفى دمها وجينا اكيدة وانت عنوانها في شهر قصيدة لك نصيبي بالحناين والغلا اللي فيك عندي رصيده، والغلا اللي فيك عندي رصيده، والهبة الجزيلة النوايد ما يساويك غلاها وما أريده، مبتدى ومنتهى عمري وشايف وسط قلبي محبتك في وريده، أنت اليا أشوفك حزني زايد، وأنت عزوة حياتي والعُمري We're yeah.